أفيدوني أنا شاب عمري واحد وعشرون عام وإن في نفسي مصيبة كثيرة ما اتردد علي أنه تأمرني نفسي بسوء زلت أذكره في قلبي وإن كلما ذكرته استغفرت وبكيت ولكن مع الأسف مستمرة في وأنا لم أفعلها فما تفيدونني برأيكم بأنني لم أستغني عن الله هذا خير إن شاء الله ما دمت إذا ذكرت لك شيء دبت من دعاك إلى التوبة والاستغفار فأنت على خير إن شاء الله. هذا الخلق وكما ذكرت من أدعوك إلى الفاحشة وتبت إلى الله واستغفرك هذا من نعم الله عليك. تستقيم على هذا وتب إلى الله دائما واستغفر لله واسأله التوبة واسأله العصمة والعافية.